Katsotaan ensin, mitä voidaan piirtää pitkäkoraan itana. Aloitetaan ensin jostain janasta ja sitten me tarvitaan vain kynä ja kolmio Piirretään tätä janaa, no mitataan tämä joka on on kolme senttiä, niin piirretään sitä kohti suoraan oleva jana, joka on saman mittainen kuin tämä jana. Ja sitten tehdään siitä suorakulmanen kolmia. Sen jälkeen jatketaan tätä prosessia niin, että pidetään taas saman mittainen eli kolmen sentin jana, ja näin saadaan uusi suorakulmanen kolmi. Pythagoran etana harjoittaa tietenkin suorakulmaisen kolmion piirtämistaitoja, mutta sen sillä on myös muita matemaattisesti mielenkiintoisia ominaisuuksia. Jos me ajatellaan, että tämän janan pituus olisi yksi jossakin mittayksikössä, niin silloin kun me lasketaan, niin me saadaan, että tämän seuraavan janan, eli tämän kolmion hypotenuusan pituus on ne nieli Ja koska kaksi. Ja sivun pituus on yksi, niin sitten saadaan edelleen, että tämän seuraavan kolmion hypotenuusan pituus on 4 juuri 3. Ja sitä seuraavan kolmion hypotenuusan pituus 4 neljä juuri 4. Ja miksi tämä on sitten niin mielenkiintoista, niin johtuu siitä, että näitä lukuja ei voida kaikkia ilmaista mitenkään tarkasti desimaalilukuna. Et jos laittaa laskimeen, niin sitten tulee vain päättymätön desimaaliluku. Mutta kuitenkin jo antiikin Kreikassa ne osattiin tällä tavalla konstruoida geometrisesti. Katsotaan sitten seuraavaksi, että minkälaisia taideteoksia lapset ovat lähteneet rakentamaan tämän mallin pohjalta.